Oh! Τα στράτα του εγωισμού Η αγάπη μας εχάθει Παραπονώ Η αγάπη μας εχάθει. Ποιος νίκησε, ποιος, ποιος έχασε, ποιος νίκησε, ποιος έχασε Ποιος νίκησε, ποιος έχασε, κανένας δε θα μάθει Δίπλος καημός, κανένας δε θα μάθει Μα με βάλε σ' Μα με βάλε Τ' αγάπη με βάλε σε πόλου Μόνο γιατί καρδιά που σου, σου δωγά. Γιατί καρδιά που σου δωχά. και την καρδιά δοκά, σου για γύρες κομάθια; που σου τι για γύρες